I denna video ska vi se på hur vi exporterar et färdigt produkt alltså en färdig video från Camtasia ut till en videofil. Och då anbefaller jag absolut att välja MPEG4 eller MP4 som er det videoformatet som er mest brukbart i de flesta sammanhang. Det du gör när du är färdig med att redigera video, då är det såvalt det lurt att gå på gå på file och gå på save as och så lage projektfilen vi. Den har jeg allerede lagret, så da bare lager jeg den for en gansk skyld. Og det ska skal gjøre videre nå, det er at jeg skal eksportere til en videofil, och da velger jeg å gå på exporter här uppe på toppen, og så velger jag å gå til Local File. Jeg kunde nå publisert diverse videotjenester, jeg har vel egentlig funnet ut at det er faktisk enklere å lokalt, og så publisere til den tjenesten du ønsker å tilgjengeliggjøre videoen din i. Så jeg trycker på Local File, og her kommer det opp flere valg, og jeg velger da ofte det høyeste tilgjengelige formatet som finnes, nemlig HD-kvalitet. På slutten av denne videoen skal jeg vise deg hvordan du kan lage i 4K-kvalitet, selv om det ikke ser som det er tilgjengelig i utgangspunktet. Jeg trykker her nå, og så velger jeg denne, og så trycker jag på näste. Og her må jeg gi da den etter navn, og den finns fra før hos meg, så da må jeg velge å gi den bare et tall 2. Og her velges hvor filmfilen, den ferdige, vil bli lagt. Og da kan du bytte her hvis du vil ha et annet sted å legge den. Og da er det egentlig bare å trykke på «Fullfør». Og det som skjer nå er at denne filen rendres. Det vil si at den går fra å være en projektfil over til å bli en videofil. Denne prosessen tar ofte veldig lang tid, så her har vi klippet bort nesten fem minuter Men når videon er ferdig med å rendres, så begynner videon å spilles av. Med en gang han er ferdig med å rendres, så begynner den å forhåndsvise avspillingen. Og det skjer på skjermen min nå, så den avspillingen den stopper jeg rett og, slett, og så tar jeg den bort. Nå er jo spørsmålet, nå må jeg trykke på fullfør, og det jeg ofte gjør da, er at jeg på og trykker på Fil og New Project for å gjøre dette en gang til. Vanligvis, i min verden, så vil det si at nå går jeg til YouTube-kanalen min, og så går jeg på Legg til video, last opp video, og så bla jeg meg frem til den nyproduserte videoen, og da går jeg inn i den mappen ble produsert i, min heter jo nummer to her, så tar jeg denne videoen, og så trykker jeg på Åpne, og så publiserer jeg den opp på YouTube. Men i denne sammenhengen her så hadde jeg også tenkt å vise dere hvordan man kunne gjøre en postproduction altså en ferdiglaget film, i også 4K-kvalitet. Vi du har gjort opptak i 4K og hentet de in i Camtasia for bearbeidelse, så kan det være lurt å også eksportere i 4K. Hvis de videoopptakene du har in inn her bare er i HD-format, så har du ingenting for sig å lagre i et høyere format. Men for å vedlikeholde og holde kvaliteten oppe, noe som alltid er lurt, så skal du få et lite triks her av meg nå. Du går på «Eksporter», og så går du på «Local file». Og der det så står det jo ikke noe valg for 4K her, men da har du et valg som heter «Custom production setting» som ligger på bånden her. Hvis du trykker på den, så får du en egen veiviser, og da får du noe som heter «for MP4 Smart Player». Og da velger jeg det valget, og så trykker jeg på «Neste». Det er hvis du på en måte skal ha ferdig en avspiller som du kan legge inn i en webside, men det er jeg ikke interessert i i dette tilfellet, så denne funksjonaliteten den deaktiverer jeg så går jeg i stedet på size, og da må jeg gjøre om oppløsninga på videoen. Og eh, HD er jo i eh, 1920 ganger 1080. Hvis jeg skal derimot ha HD, så går jeg in i det överste på vidden her, og så skriver jeg in 3840, så 3840, og så bare klikker jeg et annet sted, for da kommer... 2160 automatisk i nederste omgang her. Du kan også gå og titte på videosettings. Det er ikke noen poeng å gå opp i quality her på 100. Det du derimot kan vurdere gjøre, det er å gå opp til 60 frames per second. Men det er ikke noen poeng å så gå opp her på alt Du ser også du får en advarsel. Det er ikke noen poeng å gå høyere enn 75 uansett. Og så Audio Settings, den har jeg aldrig rørt noe på, så da er det vel egentlig bare å på näste og näste Og så må du bestemme igen som i stav, hvor denne skal ligge igjen, og du trykker på Fullfør. Og den vil da ta mye lengre tid å rendre. Og hele rendringsprosessen, det vil du merke at jo bedre hardware, altså jo dyrere PC-Mac du har, jo sannsynligvis raskere går rendringsprosessen. Men her er det jo egentlig bare til ta tiden til hjelp hvis du har en litt dårligere datamaskin. Jeg tør ofte å sette på rendring, og så går jeg på toaletter, eller så går jeg og spiser lunsj, eller, eller noe. For det tar altså 10-15 minutter å rendre en 5-6 minutters film i 4K-kvalitet. Da håper jeg du har fått den informasjonen du trenger for at du skal kunne produsere dine egne filmer i Camtasia. Lykke til!